Art, història, art, història, art, història, art, història. Per ells, quadres. Senars, restes històriques. parells, quadres. Senars, restes històriques. Cara, exposició permanent. Creu, exposició temporal. Cara, exposició permanent. Creu, exposició temporal. Cara, exposició permanent. Llarga, escultures al carrer. Curta, col·lecció d'arqueologia. Mitjana, fons tèxtil. Llarga, escultures al carrer. Curta. Col·lecció d'arqueologia, llarga, escultures al carrer, curta, col·lecció d'arqueologia. Tisora guanya, academicistes del segle XIX. Pedra guanya, màquines tèxtils. Paper embolica, manufactura i menestrals. Pedra guanya, màquines tèxtils. Paper embolica, manufactura i menestrals. Tisora guanya, academicistes del segle XIX ens han ensenyat a escollir, ens han dit que la vida cal triar. Però qui t'ha dit que no podem tenir tot? Aquí, a Sabadell, no volem escollir, ho tenim tot. Primer pots anar al Museu d'Història a veure les seves exposicions permanents, les temporals, i després venir aquí, al Museu d'Art, a la Casa Fàbrica Turull. A Sabadell, passem d'escollir, ho tenim tot, veniu.